Ne myös tukevat kuljettajaa varoittamalla tarvittaessa ja lieventävät mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Esimerkiksi käyttämällä ajanvakautusjärjestelmää voimme ehkäistä auton luisuja ja niistä johtuvia hallinnan menetyksiä. Järjestelmän avulla auto pysyy hallinnassa tilanteissa, joissa se voisi lähteä sivuluisuun tai ohjautua huonosti. Se jarruttaa oikea-aikaisesti yksittäisiä pyöriä ja vähentää moottorin tehoa. Liukkaalla kelillä merkitys korostuu entisestään, jos nopeutta on liikaa. Ei järjestelmäkään pysty nousemaan fysiikan lakien yläpuolelle ja estämään onnettomuuksia. Ajonvakautusjärjestelmä pystyy kuitenkin estämään huomattavan osan auton hallinnan menetyksestä johtuvista onnettomuuksista. Järjestelmää pidetäänkin tutkimusten valossa toiseksi tärkeimpänä autojen turvavarusteena heti turvavöiden jälkeen. Kerrassa on siis hienoa, jos sellainen autostasi löytyy. Jos ei löydy, niin varmista, että seuraavassa autossasi on.